Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Αγαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και σήμερα θα σας δώσω 10 συμβουλές για να ξεχρεώσετε. Έχετε κουραστεί να κοβαλάτε το άγχο και την πίεση του να είστε συνεχώς χρεωμένοι. Αν ναι, είστε πρόθυμοι να φτιάξετε ένα πλάνο και να κάνετε ό,τι χρειάζεται για να ξεχρεώσετε. Πριν κάποια χρόνια ήμουν κι εγώ χρεωμένος και ήμουν σε σημείο που Έβλεπα κλείσει με απόκρυψη το κινητό μου και ανέβασα διότι δηλαδή Κάποιοι ίσω να καταλαβαίνετε τι ακριβώ εννοώ. Προφανώ, αυτά που θα πω σήμερα σε αυτό το βίντεο δεν ισχύουν για κάθε περίπτωση. Δηλαδή, αν πριν κάποια χρόνια είχατε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, όταν εσεί και ο άντρα ή η γυναίκα σα είχατε και οι δύο τι δουλειέ σα και με την κρίση είχατε περικοπέ στου μισθού σα ή ένα από του δύο έχασε τη δουλειά του, είναι λίγο διαφορετική περίπτωση αυτή. Αλλά πολλά από αυτά που θα πω, νομίζω ότι ταιριάζουν και σε αυτέ τι περιπτώσει. Θα σα δώσω λοιπόν 10 βήματα που θα σα βοηθήσουν να ξεχρεώσετε. Νούμερο 1. Παρακινηθείτε. Ο μόνο τρόπο για να ξεχρεώσετε είναι αν το να ξεχρεώσετε είναι κάτι σημαντικό για εσά. Κάντε μία λίστα με όλου του λόγου που θέλετε να ξεχρεώσετε. Σκεφτείτε ιδέε όπω ότι δημιουργεί πίεση στο γάμο μου, ότι μου προκαλεί άγχο, ότι θέλετε να είστε ήρεμοι, θέλετε να είστε ελεύθεροι, θέλετε να βοηθήσετε τα παιδιά σα να σπουδάσουν. Θέλετε να αποταμιεύσετε χρήματα για όταν θα βρεθείτε στη σύνταξη. Νούμερο 2. Κατανοήστε τα χρέη σα. Αναγνωρίστε και καταγράψτε όλα σας τα χρέη, ώστε να βρείτε συνολικά το συνολικό ποσό, το επιτόκιο, τι έξτρα χρεώσει και του τόκου υπερημερία. Μετά κάντε ένα σύνολο του χρέου σα και έτσι, κατανοώντα το χρέο σα και τι πρόσθετε αμοιβέ, θα μπορείτε να παίρνετε καλύτερε αποφάσει. Νούμερο 3. Δημιουργήστε ένα προπολογισμό, ένα budget. Το να δημιουργήσετε και να τηρείτε έναν οικογενειακό προπολογισμό είναι ένα κρίσιμη σημασία βήμα για να μπορέσετε να ξεχρεώσετε. Επιπλέον είναι μέρο μια οικονομικά υπεύθυνη ζωή. Αν δεν γνωρίζετε πώ να δημιουργήσετε ένα budgeting που λένε προπολογισμό, ζητήστε βοήθεια από κάποιον φίλο ή συγγενή τον οποίον σέβεστε και ο οποίο θεωρείται ότι έχει πολύ καλό έλεγχο των οικονομικών του. Νούμερο 4. Καταγράψτε κάθε cent που ξοδεύετε. Πάρτε μαζί σα ένα μικρό ε, κάτι που να μπορεί να έχετε στην τσέπη σα ή στην τσάντα σα ή στο κινητό σα, τέλο πάντων. Καταγράψτε οτιδήποτε αγοράζετε. Ακόμα και αν πρόκειται για ένα κουλούρι που κάνει 50 λεπτά ή για μια μαστίχα που κάνει 10 λεπτά. Ενώ ξοδεύετε τα χρήματα σα, ρωτήστε τον εαυτό σα. Είναι πολύ απαραίτητο αυτό. Ή υπάρχει μια λιγότερο ακριβή επιλογή. Στο τέλο του μήνα, δείτε τα έξοδά σα και ψάξτε να βρείτε πράγματα τα οποία μπορείτε να εξαλείψετε τον επόμενο μήνα. Νούμερο 5. Διαπραγματευτείτε με του πιστωτέ σα. Καλέστε όλου του πιστωτέ σα, τράπεζε ή οτιδήποτε άλλο, εξηγήστε την κατάστασή σα και ζητήστε τη βοήθειά του. Έχω ακούσει αμέτρητε ιστορίε από ανθρώπου οι οποίοι είχαν κάποιο χρέο και οι οποίοι κατάφεραν με διαπραγμάτευση να εξασφαλίσουν είτε χαμηλότερα επιτόκια, καλύτερου όρου αποπληρωμή ή ακόμα και να του διαγράψουν του στόχου τη περιμερία ή οτιδήποτε άλλο. Θα εκπλαγείτε συχνά από το τι θα κάνουν οι πιστωτέ σα για να σα βοηθήσουν αν απλά του το ζητήσετε. Νούμερο 6. Αυξήστε το εισόδημά σα. Αν εργάζεστε λιγότερε από 40 ώρε την εβδομάδα, σκεφτείτε όλε τι διαθέσιμε επιλογέ για να αυξήσετε τι ώρε σα. Αν ήδη εργάζεστε 40 ώρε την εβδομάδα, σκεφτείτε την περίπτωση να κάνετε μια δουλειά με μια απασχόληση ή μια δεύτερη επιχείρηση. Πάνω απ' όλα όμω, επικεντρωθείτε στο να αυξήσετε την αξία που φέρνετε στην αγορά παρά τι ώρε σα. Καθώ χτίσετε την αξία σα, θα ακολουθήσει το εισόδημά σα. Παρεπτόντω, αν ενδιαφέρεστε να αυξήσετε το εισόδημά σα, από το 2002 αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση με μερική ή πλήρη απασχόληση, δουλεύοντας μέσω ίντερνετ από το σπίτι. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, γράφοντας τη λέξη δουλειά ή στείλτε μόνο μήνυμα για να σας στείλω πληροφορίες. Ή αν θέλετε μπείτε στο greekcoach.gr κάθετος δουλειά. greekcoach.gr κάθετος δουλειά. Νούμερο 7. Χρησιμοποιήστε μετρητά αντί για πιστοτικέ κάρτε. Καρδίστε μία κάρτα και χρησιμοποιήστε την μόνο για επίγουσε περιπτώσει ή για μεγάλη ανάγκη. Όπω για παράδειγμα, αν χαλάσετε το αυτοκίνητό σα ή το καρονιφέρι σα. Βάλτε την πιστωτική σα κάρτα σε ένα ασφαλέ και δεσμευτείτε να μην τη χρησιμοποιείτε πλέον για τι καθημερινέ σα αγορέ. Μην αποδέχεστε αυξήσει στο όρο τη κάρτα σα ή κάρτε από άλλε τράπεζε. Νούμερο 8. Αλλάξτε τι συνήθειέ σα. Αφιερώστε ένα λεπτό. Και σκεφτείτε κάποιε από τι πιο ακριβέ συνήθειέ σα, όπω το να τρώτε έξω, ή να, να παραγγέλνετε απ' έξω, ή να πίνετε αναφυσικά καθημερινά, ή να παίρνετε καφέδες απ' έξω, ή να αγοράζετε ρούχα και παπούτσια κάθε τόσο ή να βγαίνετε με του φίλου σα μετά τη δουλειά. Αυτά τα έξτρα έξοδα μπορούν να χρηστούν σε πάρα πολλά χρήματα. Νούμερο 9. Αποπληρώστε το χρέο με το υψηλότερο επιτόκιο πρώτα. Επιλέξτε το λογαριασμό που έχει το υψηλότερο επιτόκιο και πληρώστε πρώτα αυτό. Όταν το ξεπληρώσετε. Κλείστε τον λογαριασμό έτσι ώστε να μην ξαναπείτε στον πειρασμό να τον χρησιμοποιήσετε ξανά και συνεχίστε αυτή τη διαδικασία έναν λογαριασμό τη φορά μέχρι όλοι οι λογαριασμοί που έχετε, όλα τα χρήματα που έχετε να έχουν αποπληρωθεί πλήρω. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο, μετρήστε την πρόοδό σα παρατηρώντα τη συνολική μείωση του χρέου σα. Και Νούμερο 10, ψωνίστε ξυπνότερα. Σταματήστε να πληρώνετε λιανική τιμή για οτιδήποτε αγοράζετε. Αρχίστε να ψωνίζετε σε μαγαζιά με εκτόσει. Προσφορέ ή σε outlets. Χρησιμοποιήστε websites που συγκρίνουν τιμέ και βεβαιωθείτε ότι βρίσκετε την καλύτερη τιμή για οτιδήποτε θέλετε να αγοράσετε. Τώρα, αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε με εκτόσει όλο το χρόνο και στα πάντα, από σούπερ μάρκετ, τηλεφωνία, ασφάλειες, ταξίδια, εστιατόρια, καφετέρειε, φροντιστήρια, σέρβις αυτοκινήτων, οτιδήποτε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο με τη λέξη εκτόσει ή στείλτε μήνυμα για να σα δείξω τι έχω βρει εγώ τα τελευταία χρόνια. Και μπορώ και έχω εκπτώσεις στα πάντα όλο τον χρόνο. Αν έχετε κάποιο χρέο λοιπόν, σα προκαλώ να πάρετε απόφαση αυτή τη στιγμή ότι θα φτιάξετε ένα πλάνο για να εξαλείψετε το χρέο αυτό για πάντα. Α είναι η σημερινή ημέρα αυτή που θα πείτε ότι αρκετά θα πάρω πλέον τον έλεγχο των οικονομικών μου στα χέρια μου και θα ξεχρεώσω μια και καλή. Αν είστε παντρεμένοι ή ζείτε με κάποιον άλλον, θα σα ενθάρρυνα να περάσετε αυτή τη διαδικασία μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας, δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό να είστε και οι δύο. Το ίδιο που φασισμένοι να ξεφορτωθείτε πλέον αυτό το χρέο. Όταν θα αρχίσετε να εφαρμόζετε αυτό το πλάνο, θα πρέπει να κρατάτε τον εαυτό σα υπόλογο και να μην επιτρέπετε εξαιρέσει. Αν παρόλα αυτά δεν καταφέρετε να φτιάξετε ένα πλάνο και δεν είστε σίγουροι για το τι θα πρέπει να κάνετε, ζητήστε τη βοήθεια ενό εκπαιδευμένου επαγγελματία ή ζητήστε τη βοήθεια από έναν φίλο που σέβεστε ή από ένα συγγενή, τον λογιστή σα, για να σα δώσουν μια σύσταση. Αυτέ λοιπόν ήταν 10 συμβουλέ για να ξεχρεώσετε και να μείνετε χωρί χρέο για πάντα. Εσεί ποιο ή ποια βήματα από όλα αυτά ακολουθείτε ήδη, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και θα χαρώ να το συζητήσουμε. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.